کرے ہم اس پہ لانت بھیجتے ہیں ایون مریم اورنگزیب اگر یہ کہہ دے کہ راشد شفیق جو ہے اس دن مدینہ شریف میں تھا حرم میں تھا تو میں یہ بھی قبول کر لوں گا اگر ان کی سپوکس پرسن یہ کہہ دے یہ صرف ایک ایک آدمی ہے گندا آدمی ہے جس کے بارے میں آبد شیر علی کہتا ہے اس کا والد کہتا ہے کہ اس نے اٹھارہ قتل کیے ہیں یہ اجرتی قاتل ہے اور آتے سار انہوں نے تین سو لوگوں کو میں نے درخواست دی ہے آرمی چیف کو ڈی جی آئی ایس آئی کو ڈی جی آئی بی کو ڈی جی ایف آئی اے کو ڈی جی ایم آئی کو پانچ بڑے عہدے داروں کو آرمی چیف سمیت درخواست دی ہے کہ انہوں نے ایک ہفتے میں بغیر کسی منظوری کے روپ قانون بدل کے تین سو لوگوں کو اور اس میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایک ایک ٹن ہیروئن کا کیس ہے ایک ایک ہزار کے جی جن لوگوں پر منشیات کا کیس ہے ان کو ای سی ای سی ایل سے نکالا ہے اور یہ میری جان کے درپے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ رشید کی بات کو اللہ کے بعد اللہ کی وجہ سے میڈیا اہمیت دیتے ہیں اور میں نے آج تھانہ سیکٹریٹ میں درخواست داخل کر دی ہے کہ اگر میں مارا جاؤں یا قتل ہو جاؤں اور یہ کاپی میں عمران خان کو بھی دے ہوں تھانہ سیکریٹریٹ میں جمع کرایا ہوں کہ نواز شریف شباز شریف حمزہ شریف سلمان اس کا بھائی یہ اور خاص طور پر یہ اجرتی قاتل اور گندہ آدمی بکواس جملے استعمال کرنے والا جس کا نام لینا بھی میں اپنی توہین استعمال کرتا ہوں ساتوں آدمیوں کے خلاف میں تھانہ سیکٹریٹ میں درخواست دیا ہوں کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان کی لانگ مارچ کو حادثے سے دو کرنا چاہتے ہیں یہ اس ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں ہم امن سے چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اس کے عمران خان کے فالور جو ہیں ادھر ہو جو پی ٹی آئی اور عمران خان کے فالوور جو ہیں امن سے آئیں اور جو تاریخ عمران خان مقرر کرے آج عمران خان نے وائٹ پیپر بھی جاری کر دیا ان کو تکلیف کیا شیخ رشید سے میرا بھتیجا تو بڑی سلو پولیٹکس کرتا ہے میں نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ اگر مریم اورنگزیب یہ کہہ دے کہ وہ حرم میں تھا اور یہ سارا کام ان کے خلاف روزہ رسول سے باہر ہوا ہے کل جمعے کے دن یہ بختر بند گاڑیوں میں بھی گئے ہیں تو لوگوں نے ان کو چور ہے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جس طرح ان کو سیکورٹی کے ساتھ جایا گیا اس کے باوجود لوگوں نے نے چور کا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید نے تو پہلے کہہ دیا تھا میں تو شروع میں اٹھارہ دن انیس دن پہلے جب گیا تو مائیں میرا ماتھا چومتی تھی میرے ہاتھ چومتی تھی کہتی تھی ہم دعا کر رہے ہیں عمران خان کے لیے اور آپ کے لیے میں نے ان کو مدد کرنے کے لیے بتایا کہ وہاں آپ کے حالات بڑے خراب ہیں اور آج میں پھر پیشن گوئی کر رہا ہوں دنیا کے جس ملک میں یہ اتریں گے لوگ ان کو انڈے ماریں گے لوگ ان کو ٹماٹر ماریں گے اور پاکستان میں سیاسی عمل کو بے عمل کرنے کے لیے سب سے بڑا جو مورا ثابت ہوگا اور آصف زرداری یہی چاہتا تھا کہ پنجاب میں گند پھیلے اور سب سے بڑا گندا اور پڑا گندہ آدمی یہی وزیر داخلہ تھا راجا کیا نام تھا اس کا سناؤلا اس کے ذریعے یہ گن ڈالنا چاہتے ہیں میں پریس کے سامنے ایف آئی آر رکھتا ہوں ناموس رسالت کی جو دونوں شہروں میں عمران خان جیسا آدمی جو ننگے پاؤں روزہ رسول پہ جاتا ہے اور جس نے اسلام ناموس رسالت کے لیے اتنے کام کیے ہیں اس کا نام بھی ایف آئی آر میں دیا ہے اور فواد چودری کا نام بھی دیا ہے شیخ رشید کا نام تو دینا ہی دینا تھا کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اگر آپ نے مجھے مجبور کیا تو اکتیس مئی سے یعنی آخری ہفتے سے پہلے میں ہر روز پریس کانفرنس بھی کر سکتا ہوں پچھلی دفعہ بھی میں الیکشن اس لیے لڑا کہ آپ نے مجبور کیا میں تو ریٹائر ہونے کی طرف جا رہا تھا لیکن ایک نالہ لئی کی وجہ سے اور عمران خان کے خلاف جو ایک انٹرنیشنل سازش تیار ہوئی کیا اوورسیز پاکستانی نہیں سمجھتے کہ یہ جو انٹرنیشنل سازش تیار ہوئی ہے اس کو کانسپریسی کہیں اس کو مداخلت کہیں اور اس کے جو پاکستانی غدار جو ان کے ساتھ شریک ہوئے یہاں یہ جو سیاستدان ہے میں نے بڑے دل سے میں سمجھتا ہوں آج بھی کہ پاکستان کی فوج عظیم فوج ہے اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا پاکستان کی عظیم فوج کی قربانیوں کو سلام پیش کرنا چاہیے اور یہ سازش ہے جو کہ کی جا رہی ہے لیکن میں پاک فوج سے ڈی جی آئی ایس آئی سے یہ توکے رکھتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ کن لوگوں کو ای سی ایل میں سے نکالا گیا میں ڈی جی ایم آئی سے یہ توکے رکھتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ ای سی ایل میں سے کن لوگوں کو نکالا گیا میں ڈی جی ایم آئی سے یہ توکے رکھتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ یہ کون سے دو سو تین سو لوگ ہیں جن کو آل آف سڈن نکالا گیا اور نکالنے کے پروگرام ہیں ساٹھ فیصد کابینہ ساٹھ فیصد کابینہ ضمانت پہ ہے اور عمر قید ہے کئی لوگوں کو عمر قید ہے جن کو فیڈرل منسٹر کے عہدے پہ لایا جا رہا ہے یا لایا گیا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اور میں ساری قوم کے سامنے کہتا ہوں میں ڈرنے والا نہیں ہوں جیل میرا سسرال ہے ہتکڑی میرا زیور ہے اور میں جب کھڑا ہو جاتا ہوں نہ تو کھڑا ہو جاتا ہوں میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنی میری پارٹی عوامی مسلم لیگ میں نے ہمیشہ قلم دوات سے الیکشن لڑا ہے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں میرا ایک بتیجہ نہیں دوسرا بھی لے جاؤ تیسرا بھی لے جاؤ لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں اور میں عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں عدلیہ انصاف کرے بندیال صاحب کے فتح محمد خان بندیال کے والد میرے والدوں کی جگہ تھے کمشنر راول پنڈی تھے سارا بوجھ عدلیہ پہ آنے لگا ہے. سارا بوجھ عدلیہ پہ اس لیے آنے لگا کہ یہ جھوٹے مقدمے جو ہیں یہ بنائے جا رہے ہیں اور اگر اس طرح کے مقدمے جھوٹے آپ نے بنائے ان کی آپ ایف آئی آر پڑھیں ایک ہی ایسی ہیں کیونکہ لکھی ثناء اللہ نے وزیر داخلہ نے لکھی ہیں اور سامنے بٹھا کے لکھوائی ہی ہیں اس کو تکلیف کیا شیخ رشید سے اس کو یہی تکلیف ہے ایک ہی تکلیف ہے کہ شیخ رشید عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے اور یہ سارے چور چالیس چالیس ارب روپیہ انہوں نے نگلا ہوا ہے اور یہ مقصود چپڑاسی کی سیاست کرنے والے اور مسرور چپڑاسی کی سیاست کرنے والے اگر دنیا سیاست میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس ملک کا پرائم منسٹر شباز شریف فرد جرم کے کیس میں جس دن فرد جرم لگنی تھی اس دن بہانہ بنائے اور اس کا بیٹا چیف منسٹر اس پہ اس دن فرد جرم لگنی تھی اگر یہ ثابت ہو کہ دنیا میں کوئی باپ بیٹا ایسا ہے جن پہ کرپشن کی فرد جرم ہوں اور وہ وزیر اعظم بھی بن جائیں اور وہ وزیر اعلیٰ بھی بن جائیں اگر دنیا میں ایک ہزار سال کی سیاست میں کوئی ثابت کر دے میں سیاست سے ریٹائر ہو جاؤں گا یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ اس ملک میں خانہ جنگی کے لیے آئے ہیں یہ چاہتے ہیں میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ مجھے بھی گرفتار کریں گے میں تیار بیٹھا ہوں دو دفعہ کل انہوں نے میرا پیچھا ہے کوئی بات نہیں لیکن میں نے انہیں کہا کہ آپ وارنٹ گرفتاری لائے میں بالکل بزل آدمی نہیں ہوں جی بالکل نہیں ہوں یہ شیخ رشید اور عمران خان کو تحریک سے پہلے جیل بھیجنا چاہتے ہیں اور اس تحریک کو آگ لگا دینا چاہتے ہیں یہ تحریک صرف پی ٹی آئی کی نہیں ہے میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ کال صرف پی ٹی آئی کی نہیں ہے بچے عورتیں مائیں اس طرح نکلیں گی اس طرح نکلیں گی کہ لوگوں نے کبھی تصور میں اتنا بڑا عوام کا سمندر نہیں دیکھا ہوگا اور میں مقتدر حلقوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سرانا ثناء کو پٹا ڈالا جائے یہ خانہ جنگی کرائے گا اور یہ جتنے لوگ انہوں نے چھوڑے ہیں خاص طور پر ایفیڈرین والے اور ڈرگ مافیا لے اور بغیر کابینہ کی منظوری کے راوت اور رول بدل کے اور جس قسم کی جس جس آدمی نے ایف آئی اے میں ان کے خلاف انویسٹیگیشن کی ہے اس کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا ہر اس آدمی کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا ہے جنہوں نے ان کی انویسٹیگیشن کی تھی کیونکہ یہ اس ملک میں دبارہ لوٹ مار کا بزار چاہتے ہیں وہ دور ختم ہو گیا ہے اور اگر انہوں نے عمران خان اور شیخ رشید کو گرفتار کیا تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے ان لوگوں کو, کو کوئی نہیں اسلام آباد میں لا رہا یہ خود آ رہے ہیں اور اس طرح آئیں گے اس طرح آئیں گے اگر ہم نہیں رہے تو رہیں گے پھر یہ بھی نہیں رہ رہے گا نام اللہ کا اور اس لیے میں مقتدر حلقوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے حالات کو خراب کرنے کی سازش ہو رہی ہے اس پر وہ توجہ دیں اور میں نے کوسار تھانے میں لکھ کر دے دیا سات آدمیوں کے خلاف کہ اگر میں مارا جاؤں یا قتل ہو جاؤں تو ان لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا جائے پانچوں بڑے جتنی ایجنسیوں کے سربراہ ہیں ان کو لکھ کر خط دے دیا ریسیو کرا لیا آپ یہ لے سکتے ہیں ٹی سی ایس پہ بھی دے دیا اور ویسے بھی دے دیے ویسے بھی دے دیا کہ یہ انویسٹیگیشن کی جائے کہ یہ جن لوگوں کو رہا کیا گیا یہ کون لوگ ہیں اور کتنے کتنے ٹن ان کے اوپر ہیروئن اور ڈرگ کے کیسز ہیں یہی وہ شخص تھا جس نے حاملہ عورتوں کو گولیاں ماری تھی رانا سناولہ اور اسی کے بارے میں آبد شیر علی کا والد جو کہتا ہے کہ وہ اس نے ٹھہرا قتل کی کیا نہیں ہیں مجھے نہیں پتا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں آگ کی سیاست کی ہے عمران خان امن کی سیاست کر رہا ہے ہم امن سے آئیں گے جس دن وہ کال دے گا میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ راول پنڈی ایسا تاریخی نکلے گا اور چاند رات کو بھی لوگ جھنڈے لے کے نکلیں گے اور میں نے کہا کہ ہم ان بازاروں میں نہیں جائیں گے جہاں شاپنگ کی بازار ہے موتی بہت دو سو سے لے کے تین سو لوگ ہے کہ حکومت کے پاس لا محدود بڑے شوق سے ہمیں کیا اعتراض ہے جی میرا مطلب ہے انہوں نے وہاں پیناڈول نہیں کھائی نواز شریف نے کبھی اس کے پڑوسی جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں سے جو گزرتا ہے چور کہہ کے گزرتا ہے ایمن فیلڈ کے تھانوں میں جا کے لوگوں نے درخواست دی ہے کہ یہاں ایک بندہ نواز شریف نامی رہ رہا ہے جو آدمی گزرتا ہے اس کو چور کہہ کہ کے گزرتا ہے جس نے آنا بڑے شوق سے آئے میں تو پہلے کہتا تھا کہ نون سے شین نکلے گی اس وقت تو شین کی حکومت ہے اور اس نے چودہ گالیاں دی فوج کو چودہ گالیاں دی ہیں گجراں والا سمیت اور شیخو اور لندن سمیت شباز شریف نے چودہ مرتبہ فوج کے جوتے چاٹے ہیں جوتے پالش کیے ہیں یہ ہے فرق یہ خوفناک حالات ہیں یہ مہینہ مئی کا خطرناک ہے خوفناک ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اصل طاقت کا سرچشمہ وہ ہے ان کو پتا ہونا چاہیے کیا ہو رہا ہے عدلیہ کی طاقت ہے جب ہم پکڑے جائیں گے جب ہماری ضمانت نامے جائیں گے تو اس وقت ان کی طاقت ہے لیکن ایجنسیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایک ٹن ہیروئن والے لوگ جو ہے ملک سے باہر نکلے میں نہیں کرا رہا بیل بفور بہت اچھی بات دیکھیں جو کچھ ہوا روزہ رسول کے باہر ہوا برا ہوا میں اس کی مذمت کرتا ہوں میں ایز اے ایک پارٹی کے سربراہ ہونے کے بھی کہتا ہوں کہ اگر مریم اورنگزیب یہ کہ ہے کہ راشد شفیق جو ہے حرم میں تھے یا روزہ رسول وہ وہاں تھا ہی نہیں میں اٹھارہ بیس دن پہلے وہاں جب آیا میں نے آ کے جو صورتحال دیکھی تو میں نے پشاور میں کہا کہ جناب لوگوں نے تو ان کو گالیاں دینی ہیں کیونکہ لوگ ان پہ تپے ہوئے ہیں اور آج میں نے آپ کی پریس کانفرنس میں کہا یہ لندن جائیں فرانس جائیں جرمنی جائیں جہاں جائیں ان کو گالیاں پڑھنی پڑنی ان کے چہرے دے کے پاکستانی چور چور چور چور کہنا شروع ہو جاتا کوئی فرق دیکھے اگر مجھے گرفتار رات کو بھی میرے پیچھے انہوں نے لوگ لگائے رکھے ہیں کوئی بات نہیں میں نے ابھی عمران خان کو کہا پی ٹی آئی ضرور ایسی اسٹریٹجی بنائے گی اگر کوئی بھی کچھ نہ کرے عمران خان کی کال پر لوگ کیڑیوں کی طرح اسلام آباد آئیں گے یہ فیصلہ نہ شیخ رشید کا ہے نہ کسی اور کا ہے لوگ عمران خان کی کال پر آ رہے ہیں لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے اور جو انٹرنیشنل کانسپریسی ہے یا مداخلت ہے اس میں مقامی جو ہے پیسہ جو ہے غیر ملکی سرمایہ استعمال ہوا جس سے کہ پاکستان میں یہ انتشار ہے صبح تک تو نہیں پتا تھا آج کہتے ہیں کہ اٹک میں ہے پھر یہ کہیں اور لے جائیں گے جو انہوں نے ویڈیو کی ہے وہ کوئی حرم کی نہیں کی ہوئی وہ حرم سے باہر کھڑے ہو کے شوق ہوتا جیسا انہوں نے وہ بات کی ہے وہ حرم کے اس واقعات میں حرم میں موجود نہیں تھے میں روزہ رسول کی نہیں کہہ سکتا میں خانہ کعبہ کی چھت پہ گیا ہوں وہاں موجود نہیں اور میں یہ بھی نہیں بھیک بھی نہیں مانگتا اس کی رائی کی پیارے اندر مجھے خوشی ہے ذرا اس کی ٹریننگ ہو جانی چاہیے میں اس کی بھیگ بھی نہیں مانگتا رائی کی اچھا رہے ہفتہ دس پندرہ دن مقتدر حلقے کبھی خاموش نہیں رہتے ان کی کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے مقتدر حلقوں کی آنکھیں بھی کھلی ہیں کان بھی کھلے ہیں وہ ان سب لوگوں کو جانتے ہیں اچھے یا برے طریقے سے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ مقتدر حلقوں کی باری نہ آئے اور اس ملک میں الیکشن کروا دیں سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے ان کی بات ہر کوئی مانتا ہے ہمیں تو دیکھیں میں ایک نام لیتا ہوں امریکہ کی بجائے کیا نام لیتا ہوں جی وہ جو سامراج کا میں نے کہا تھا ہمیں سامراجیوں نے نکالا اور لوکل جو ان کے ہینڈلر ہیں نواز شریف شباز شریف کی پارٹی اور جو لوگ بکے انہوں نے پیسے پکڑے اور ہمیں نکالا دو ووٹوں کا فرق ہے ابھی بھی ایک, ایک زائد کہہ رہا ہے ایک کا ایک فوت, ایک فوت ہو گیا تو ایک اور ادھر چلے جائے گا پرویز لائی کہہ رہا تھا سالک بھی ادھر چلے جائے گا سو پاکستان میں بحران نہیں ختم ہو رہا دعا کریں اکتیس مئی تک پرامن رہیں لوگ پرامن رہیں کوئی حادثہ نہ ہو یہ پاگل آدمی جو ہے منسٹر انٹیریئر جس کو بنا دیا ہے اور اسی لیے بنایا کہ اس ملک میں خانہ جنگی ہو اس ملک میں خون خرابہ ہو اور اسی لیے میں نے وقت سے پہلے لکھ کر دے دیا ہے کہ یہ ذمہ دار ہیں لوگ آپ <مان> <مان> <آب مان> کے بڑے سوال ہو گئے دیکھیں منسٹر انٹیریئر نے تو ہر وہ کام کرنا ہے کیونکہ ہماری مقبولیت میں اللہ کے بعد عمران خان کی وجہ سے ایک دم اضافہ ہو گیا جو ہماری شہروں میں پوزیشن تھی اس کو سو گنا اضافہ ہو گیا پہلے الیکشن سے ہم گھبراتے تھے اب الیکشن سے وہ گھبراتے ہیں پہلے الیکشن میں ہم تاخیر چاہتے تھے وہ ہمیں سلیکٹیڈ کہتے تھے اب ہم ان کو کہتے ہیں سلیکٹڈ آپ ہیں اور امپورٹڈ آپ ہیں وہ ہمارے بارے میں جو کچھ کہتے تھے آج سارا ان پر لاگو ہے ہمیں الیکشن کی کمپین کی اب ضرورت نہیں ہے قوم عمران خان کے ساتھ ہے تھینک خیر ہے جی میں اللہ